ראינו בסרטונים האחרונים שאם אנו מתחילים עם משוואה דיפרנציאלית לוגיסטית, שיש לנו R שהוא קבוע, שאומר כמה מהר אנו גדלים, כאשר אנו לא מגבלים על ידי הסביבה. ואז יש לנו C, שאנו יכולים לראות שהוא החלוסייה מקסימלית והתחשב בילוצים, שראינו אם רוצים לפתור זאת, ורצינו אחד אחד מהפטרונות הקבועים של A של או של n ושל k, ועשינו את זה, את הציטומים הקודמים, קיבלנו את הפתרון של n של t שווה, זה שווה ל-n שלנו, כפול האוכלוסייה מקסימלית שלנו, כל זה לחלק לאוכלוסייה הראשונית שלנו, וסיה הראשונית שלנו, n0, plus אבדל בינהור חוסימה מקסימאלי שלנו אז רצינו k מינוס n אתחלתי כפול i i בחזקת מינוס a t הכל זה כפול i בחזקת מינוס a t הדבר הזה שכאן זו פונקציה לוגיסטית. הפונקציה הלוגיסטית הזו היא פתרון לא קבוע, והיא פתרון לא קבוע, וזה הדבר המעניין שאנחנו יכולים לראות אם אנחנו מתכוונים למדל אוכלוסייה, משוואה דיפרנציאלית לוגיסטית. אז כל העבודה שעשינו כדי להגיע לזה, בואו ניישם את זה, זו המטרה, למדל גידול של אוכלוסייה. אז בואו נניח כמה הנחות. ראשית, נחשוב על... נניח שיש לנו E, אז נניח שזה E שלנו, ומתחילים להכלס אותו עם 100 אנשים. אז אנחנו אומרים ש-N התחלתי, נרשום זאת בצבע של N, N התחלתי שווה ל-100. נגיד שהסביבה הזו, להתחשוב הטכנולוגיה שקיימת קיימת של החקלאות, ובאפשרות של מים וכל דבר אחר, נניח שזה יכול לתחום, לתמוך רק באלף אנשים. מקסימום אלף אנשים, אנחנו מבינים את הרבהם, ולכן k שווה לאלף. וזה הקבול של האוכלוסייה. קייץ צריך לחשוב מה אריה. לכן חייבים להניח כמה הנחות. נאמר שבמהלך דור, שזה בערך 20 שנים, 20 שנים, אנחנו מניחים ב-20 שנים, הגיוני של אוכלוסייה תגדל ב-50%. ב-20 שנים תהיה גדילה של 50%. 50% גדילה, גדילה באוכלוסייה הקיימת. אז מה צריך שתהיה גדילה שנתית? כדי שאחרי ש-20 שנה תהיה לנו גדילה של 50%. נחשב את זה במחשבון, דרך חד לחשוב על זה, גדילה ב-50%, הכוונה שיש לנו ב-1.5 מאחולסייה המקורית שלנו. אם ניקח זה. זאת בחזקת 20, 1 חלק 20 1 חלק מה שנקבל כמה שאנחנו נגדל, זה מה יהיה? בוא נראה, זה אומר לי שנגדל בפקטור של 1.02 בכל שנה, ואחרם דחף וחשוב על זה, כי שימ ב-40 שנה יש גדילה ב-FS כל שנה יש גדילה ב ל-5, אז בתוך 20 שנה בתנאי מאלו, תי אנחנו גדילה ב-50 זה יהיה ה שלנו. זה למעשה אומר, כמה נגדל בכל שנה. נכתוב זאת, גדילה בכל שנה. אז נניח ש-T שלנו כאן הוא בשנים. נניח ש שלנו הוא בשנים. T שלנו הוא בשנים. אז איך את המשוואה הלוגיסטית והיא נתן כל ההנחות האלה שלנו את n של t, אז n של t שווה ל-n התחלתי כפול k, זה 100 כפול 1000, זה 100 כפול 1000, אוכלוסייה התחלתית שלנו כפול אוכלוסייה המקסימלית שלנו. כל זכל k לחלק לאוכלוסייה התחלתית, שהיא 100, פלוס ההבדל בין הסופי להתחלתי. זה יוצא 1,000-100, הדבר הזה כאן 900, כפול היא בחזקת מינוס 4. מינוס 0.025 כפול t, אז היא בחזקת מינוס 0.0205t, זה שווה לזה. אז ונבדל שזה הכי נכון בשביל לוודא את זה, שזה הכי מתאר את בדרך שחשבנו, שתהיה המשוואה נפלציאלית הלוגיסטית, אבל נסרטט זאת. נוצר רגע את הסרטון ונצייר אה, תרשים. אז הנה תרשים, נעתיק ונדביק זאת. אנחנו רואים את ההתנהגות שרצינו לראות. אנחנו רואים את האוכלוסייה כאן בשנה 0, זה מתחיל במאה. צבעו תקציבו בולת. החלושים יתחילו במאה. אנחנו נרדצות אחרי 20 שנים. החלושיה שלנו נירא גדלה קימת ל150. אחרי זה נראה לפחות בהתחלה, המונח הזה שכאן הוא קבוע, הוא קבורה? אנחנו גדולים ב 00205 שזה 15, 15, שנותן לנו קירוב 50% גדילה. אנחנו רואים שזה מה שקורה בהתחלה. אז הלכוני מ-100 ל-150 ב-20 שנים אחרי של עוד בדור הראשון, ואז בדור הבא נוסיף עוד 75. מגמידה ולא נתקל בעילוצים מגבילים על ידי הסביבה. אז 150 75 זה 225, ונראה כיבלנו 20 שנים בערך 200, אז אנחנו קצת איטיים, קצת איטיים בהחס לגדילה אקספוננציאלית תאורה. אבל גדילה אקספוננציאלית תאורה... כנראה תביא אותנו למשהו שקרוב יותר לכאן, אבל עדיין גדילה בקצב טוב. אז כאשר האוכלוסייה שלנו גדולה, יותר ויותר גדולה, האוכלוסייה למקומית, קצב הגדילה שלנו מתקרב לאפס. אז לכן כל הזמן מתקרבים לאוכלוסייה המקסימלית שלנו, אבל לעולם לא ממש מגיעים לשם. זה משהו asymptotic. אז רואים שאנחנו קובעים לזה כי חור שזמןנו יתקדם. אנחנו נתנו את الصف שלנו, כי לישון אתנו מגיעים ל- 80 אחוז מהקלוסיה מקסימלית. נראה שזה קורה 80 אחוז מהקלוסיה מקסימלית לאחר מתאים שנים על אי. אז במנחים אנושיים נראה שזה זמן ארוך או בדורט. אבל בiskaleta קומית זה לא כזה ארוך. ואפילו לא כזה ארוך יש עסקל קוסמית, אפילו רק ארוך יותר מעסקל אנושית. אז זה יקרה, זה מתאר מה שקורה. מה קורה? זהו מודל מעניין, זה יהיה מעניין לראות איך זה ביחס לגידול אוכלוסייה ונתונים הפתואלים בשטח. אז אנחנו מבינים, אתם מבינים שכל מה שעשינו עד כה היה הנחות? אנחנו מניחים רעיון לפי הגבולות של מנתוס, אבל כזה שלמדנו אותו מההיסטוריה האנושית, זה נראה שגבולות מנטוס נדחקות יותר ויותר גבוהה עם שיפור הטכנולוגיה. כך שיש לנו לגדל יותר ריבולים על יחדת שטח בוגדר, יש לנו יותר שליטה על חוק, כך שאנשים לא לא רגעים אחת השני בקדורי גבוהה, יש לנו שליטה יותר טובה במים ובהשקעה וכל הדברים האלו. כך שאנו יכולים להרחיב את הגבולות, הרבה מעבר למה שחשבנו, ההנחה שאם היינו אומרים לטומאס מנטוס, שבעשנת ה'팔ים וארבעה ועשרים שלנו שבעה ביליון אנשים וקדור ארצ. הוא היה אומר שזה ארבעה מיל ולקבול מלתוסיאני. ובדחא אנחנו חוששים לfi קבול מלתוסיאו. עכשיו ביליון אנשים או אולי שתי ביליון. של אנשים וקדור ארצ לפי הטכנולוגיה של היום. אבל אם יתכן לא נגדיו תשתפר אז יתכן מהצבי מוקדים מי אפשרו לנו לגדול זה לא באחר דבר טוב אבל זה יא פשוט משהו זה.